Tak nejdřív bych asi chtěla jet, kdybych mohla procestovat celý svět, tak nejdřív asi do Brazílie. A já jsem sice už v Brazílii byla, ale je to strašně dlouho. A potom mě strašně láká Kuba. A vůbec Latinská Amerika. A taky mě, lá, mě, mě láká hodně zemí, takže i Japonsko... Uh, a tak dál. Jsem třeba nikdy nebyla ve Španělsku, což je trošku možná absurdní. Já jsem se hrozně chtěl podívat do Spojených států, tak to se mi naštěstí teďka vyplnilo. Čili teďka mi zbývá asi Azie, kde jsem ještě nikdy nebyl a rád bych, rád bych Azii viděl. No a potom vždycky jsem se chtěl podívat na Havaj, tak doufám, že tam se taky jednou podívám. No, já bych zvolila asi cestu na Machu Picchu a udělala bych nějakou takovou cestu prostě Jižní Amerikou a bych na loď a jela bych na Antarktidu uh -huh. se podívat, dokud nám to jde a dokud to třeba ještě neroztopilo se všechno. Uh -huh. <laughs>